اشتركوا الحلاوي اصيح الحلاوي اصيح اللاوي ويا اصيح استويل موت من محمد رياض العلم، الكاظم أبو المكافحة يا الله المكافحة، شمر أو زلم شمر وهاي للشمري، محمد رياض العلم، وينك؟ البصراوي حمود الغالي، يا حمود؟ البصرة بالبصرة، أكيد تعباو العلم، من محمد رياض العلم واصل، وينك؟ وبعد محمد رياض ومس محمد رياض بالساحة ها، الحمزاوي وهاي. لمحمد رياض خاصة المعزوفة ها الكاظم أبو المكافح يلا كاظم أو الغالي وينك يا طاظم أو هاي, هاي مردودة أسرع مباراه يقول من محمد البصرة ولمحمد الرياض وعلى راسي يا أبو جاسم bye uh -huh. آه. آه. آه. آه. جبت عمر احترق. جبت عمري احترق ومضول الغير اي اثار جقد غشيم وعشت شمعة جبت عمري احترق ومضول الغاية اي اي اي اي اي اي اي اي أفارش قد غشيب موتنة شمعة قد وافيت، قد وافيت واعرف ما يوافون، قد بجيت في الما يسوى دمعه من مثلي ضحى بس خسارة أنا من مثلي ضحى بس خسارة ابعدت أيام عمر عظي صبعان شربني الزمن كاس بأثر كاس مر مثل الصبر بالقواجر يا ظالم ابو حيدر موال على الخوان اسمي محمد رياض عمي يعني الحاتمي منهم مثلي أنا منهم مثلي جذابه بس خسارة هذا عسل كبير شمر والعزم عمّر أكيد من الحواتب أخوت معز بعد أخوت معز لعيون أفويد كبير كاظم قبل مكافحة أكيد الشمر والعزم. اكيد المعرس ان محمد رياض على الخوه يقول خص نص اخوه المعرس حساره ااات ايام يا عم عمر ع الضبع يا با على اخوي ابو حدر هاي العبوس يا اخوي نلحاتني عمي عين أمي أكيد يقول إبن رياب أبو حيدر بجت عيني أو عين أم على خوي أدور وانشد الوادم ولواتم على خوي انا لمرتاح بس عيني اها يا محمد يا ابن رياض يقول عباس ديوان انا المرتاح بس حمد رياض طيب على اخوي اذا عملتهم إذا ما ظلم اذا عملتهم وعملت ما يصير في يعاني هاي احلى تحية لعلي كلابي وحسون يقول يطول عمرك يا ابو علي كلابي يا طيب اكيد ابو علي التلابيين يقول خيسمعوني حي الله الشمريين اسطوي عسكر الطرفين عباس مردود أيوة. الكرار حي الله تلابي دليلي ليلي اليوم رايد هم دليلي <متصفيق> خلصت عمر من اطراك يا لو خلصت عمر من اطراك اللي الي لو الخاطره يا وحشتي دروب السفر يا وحشتي دروب السفر دروب أكيد ابن ابن رياض <تصفيق> لعيون رضا بصيبع وين ابو صيبع ما بين وينك يا رضا بصيبع أخوة المعرس يا عمي هيا الله بن صيبع عمي ابن محمد رياض الغالي ها آه. يا ولي. اسمع ابو زنوب طيب علاو الغالي يلا تلابيين الاعلام على وين التلابي. الشباب اسمع اسمع وين هم الفاقدين أعزاز ها وينك يا علي تشلابي ابوي مطلوب يمه علي ستيل علي تعال يمي ابوي عمان نحبك من صديق مو لي اللي يحبونك <تصفيق> الناس تسكر بالخمور وانا من عيونك <تصفيق> اه الفقير الفقير بياده سكران رد وميه سكران ومن الخمور بشرافق الوردية هاي يا أوه يا أحلى تحية بسم حسينة في المعرس يا عمي بسم حسين الشمري وهاي المعزوفة باسم شمر أكيد حسين الشبه هيا الله شمر. شمر. أكيد شمر والعزم معمر يا بوي. يقول أخوي السود كاظم مكافحة يا عمي وينك الشمر يا رياب هين محمد رياض بناخد ماحس عمي طلبون وينك يا وينك يا مكافحة حسوني هاي الكلاده إليه إلهم. ما يصير. لا خربنا هيك علي. يلا ابوي اخر معزوف اشيل هووووو. علي. هذا الاس اقطع علي. على زقه العلم يا حي خال العريس احلى حسن الشمري حسين الشمري كاظم الشمري حيدر الشمري قاسم الشمري على راس، وينك يا كاظم ما حي الله اخوه العريس الاعلام حي الله اخوته وحي الله ولد عمه وشيل المعزوف والأخوة العريس يي أيه. ولا عن ولا عن عن عن أبو اللي قال لا بجي ولا عن ولا عن غفل إبني إنه بلا <صفيق> يا حبايبنا ويا حبايبنا ناخذ من قرايبنا يا حبايبنا ويا حبايبنا ناخذ من الا ناخذ الا اللي يعجبنا